Отак ми проживаємо, от три Це чоловіка тут проживають. Це військовий з псевдодід. Він на фронті вже чотири місяці. Ремонтує танки. Каже, на опрацювання однієї машини в основному витрачається два-три дні. Розповідає про свою мотивацію піти на передову. Міг би і вдома бути, у мене там своя бригада була, але прийшлося піти повоювати. Тому що у мене син теж воює. Як я міг вдома сидіти, як мій син довоювати, а я буду вдома. Дід власноруч зробив стіл, лавки та шафу. Ще до приїзду на позицію вже на місці з побратимами облаштували душ. Викупали для себе бліндаж. Ну, треба ж в ньому якось грітися. І не було нічого підходячого, а просто було, лежали окупорки снарядів. І сніг. Просто-напросто взяли, вирізали і зробили маленькі буржуйчки. Сплять в автомобілях. Для автоматів також є спеціально відведене місце. Заїхав до наших волонтерів, і вони ще нам підкинули трошки медикаментів. Їжу готують на мангалі. Продуктами і водою забезпечує бригада. Також харчі передають волонтери й небайдужі люди. Це сухеньке дрова в нас заховані. Нам таке треба, щоб швидко приготувати, наїстися і далі працювати. А такі продукти, які можуть спортитися, ми віддаємо людям. А вони нам в благодарність можуть взяти, приготувати, привезти, чи попросити, щоб ми забрали вже готову їжу, там, якісь борщ, супи. Самі ми цього зробити не можемо, У нас немає на чому. Попри забезпеченість продуктами, є потреба в плитоносках і запчастинах для техніки, кажуть військові. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.